حيوا الاخضر السعودي، احنا اللي راح نفوز على المنتخب اليمني، وراح تشوفون في المباراة و.. ما آه تصدقوش حيوا اليماني! حيوا اليماني، حيوا حيوا الاحمر والابيض والاسود، حيوا اليماني، حيوا اليماني ارفعوا رأس اليماني، لا ال... تصدقوا راح, تصدقو راح نفوز وبا تشوفوا المباراة، وتشوفوا احداث المباراة، واحنا اللي مراهنين على هذه المباراة، فوق كل هذا راح نفوز ابعد يا اخي احنا صد الملاعب وروح الملاعب واحنا اللي راح نرفع من مستوى اللعب في الوطن العربي واحنا الاخضر اللي ما... حيو اليما حيو اليمن اي فوز ابو يمن وعنا خلاص خلص خلاص نشوف نشوف المباراه نشوف المباراه وبعدها نحكم الشعب اليمني والشعب السعودي يخو. اوكي يا اخوه احباب اي والله ما الملعب يحكم يا بس انا حاسس ان الشعب اليمني يعرفوا لا احنا الي راح نفوز الملعب عليكم بيننا الملعب احنا وانتم اخوه اوكي يا اخوه يلا سلام وين العقال وين العقال؟ هو؟ آه؟ احنا وانتم اخوة الشعب يمي والشعب السعودي اخوة هيا <تصفيق> ومسيري فوق دربي عربية وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على ارضي وصية <تصفيق> بربر وين يا يا